Медитація по Джодіспенсе. Трансформація переконань. Вітаю вас! Медитації, спрямованій на те, щоб змінити своє життя, обмежування переконання та ваше уявлення про себе і оточуючих. Важливо пам'ятати, що всі зміни починаються зсередини, а потім розповсюджуються назовні. Тому ця практика підійде тим, хто потребує змін та прагне трансформації своїх відносин з оточуючим світом. Це означає змінити свою енергію, свою біологію та втілити свій розум у матерію. Ця медитація має накопичувальний ефект, особливо якщо ви будете її прослуховувати кожен день, Тривалий час. І з кожним разом ви будете все більше укріплювати свою трансформацію. Перед виконанням цієї практики краще усаміхнитися, відключити дзвінок телефону і скористатися наушниками, щоб повністю зануритися в процес медитації. Її можна виконувати в будь-якому зручному положенні, сидячи або лежачи. Головне, щоб вас ніхто не міг потурбувати в цей важливий момент. Також ви можете прикрити очі та зосередитися на своїх відчуттях. В цій медитації ми будемо намагатися змінити переконання або уявлення про себе. Тому спочатку потрібно підготуватися та вибрати те переконання, яке вам хочеться змінити. Можна вибрати своє особисте переконання або вибрати із найбільш розповсюджених обмежувальних переконань. Наприклад, я ніколи не розлучуся з цією хворобою або Життя таке важке. Або люди всі погані. Або успіх потребує значних зусиль. Або я ніколи не змінюся. Виберіть, будь ласка, те, що відгукається зараз вам найбільше. Яка повторювана думка заважає вам найбільше зараз? та запам'ятайте її. Ця медитація складається із трьох частин. І зараз ми почнемо першу частину медитації, в якій ви спробуєте бути тут в теперішньому. Спробуйте просто відчувати, та вам навіть не треба нічого візуалізувати. А зараз ми почнемо першу частину медитації. Перевірте, наскільки вам зручно зараз. Та спробуйте просто прислухатися до себе. Та спробуйте усвідомити, Простір між очима. Спробуйте відчути енергію, простору між очима. А зараз Пробуйте усвідомити простір між скронями. Відчуйте об'єм простору між скронями. І зараз переведіть свою увагу. Простір, що займають містрі в просторі. Відчуйте обсяг внутренней області свого носа в просторі. А тепер Спробуйте усвідомити простір між язиком у нього. Відчуйте порожнечу між язиком у нього в просторі. А тепер спробуйте відчути простір між вухами та головою, відчути об'єм, простору. Між вухами та черепом. А тепер спробуйте відчути енергію простору навколо вуха у просторі. Відчуйте Зовнім просторі. Усвідомте простір під підпоріттям. Відчуйте енергію простору навколо горла. Спробуйте відчути обсяг простору навколо шиї. Зверніть свою увагу на внутрішній простір. між серцем та грудиною. А зараз спробуйте відчути обсяг простору навколо серця. Тепер зверніть увагу на простір за межами грудної клітки. Відчуйте енергію простору навколо Зараз усвідомте обсяг простору навколо плечей. Відчуйте енергію простору навколо плечей. Усвідомте на в голову, и рук. Спробуйте відчути энергию этого простору, А зараз зверніть свою увагу на простір за своєю спиною та спробуйте відчути енергію простору навколо хребта. Усвідомте простір навколо тазу. Чуйте енергію цього простору в просторі. Спробуйте усвідомити простір між стежами в просторі. Відчуйте Єднує стегна. Усвідомте простір між колінами в просторі. Відчуйте енергію простору навколо колін. И чуйте обсих простору навколо ступни. Та энергию простору под ступнями в просторе. Усвидомьте. свого тіла в просторі. Відчуйте енергію свого тіла в просторі. А зараз зверніть свою увагу на простір між своим телом та стінами кімнати. Відчуйте обсяг всієї кімнати в просторі. Усвідомте простір за межами цієї кімнати. Відчуйте простір навколо кімнати в просторі. А зараз спробуйте усвідомити простір, що займає весь простір в просторі. Та відчуйте Простір. Що займає? Весь простір. А зараз ми переходимо до другої частини медитації, давайте спробуємо знайти солодку точку сьогодення, де можливо все. Якщо в цей момент ви помічаєте, що відволікаєтеся на звичайні думки, або розмірковуєте скільки ще часу до кінця медитації, то просто спокійно усвідомте ці думки. Повертайте свою свідомість назад, квантово порожнечу можливості, та знову віддаватися цьому нічому. Зараз прийшов час стати безтілесним ніким нічим ніде поза часом стати Чистою свідомістю Стати Усвідомлення У безкінечному полі потенціалів Та вкласти йшли є. Тачим дош Чорноті нескінченності та зверніть свою увагу нічом, поза часом, в лихоліття, у вічність. Чим більше ви зосереджуєтеся на невідомому, тим більше ви впливаєте у себе нове життя. Дозвольте своїй свідомості перейти від частки до хвилі, від матерії до свідомості, від матеріального до духовно. від простору до часу. до лихоліття і порожнечі. сприйняття світу світу за межами почуттів і з відомого невідоме. Якщо ви як квантовий спостерігач, Обічуваєте, що ваш розум повертається до відомого, до людей, до речей, або обставин звичної реальності, до вашого тіла, до вашого болю. до вашої ідентичності та емоція до минулого або майбутнього то просто усвідомте, що ви спостерігаєте невідоме І знову направте свою свідомість на порожнечу можливості. Та будьте ніким, безтілесним, нічим, ніде за час увійти на матеріальну сферу всіх квантових потенціалів в чорноту вічності. Чим більше ви станете усвідомленням в полі ймовірності, тим більше можливостей ви відкриєте в своєму житті. Будьте присутні в теперішньому. А зараз ми переходимо до третьої частини медитації. Настав час перейти до уявлень, які ви хочете змінити. Уявіть. Як зараз, зникає минуле, та невідома ймовірність перетворюється у вдома. Увіддіть в новий стан буття та побачте майбутнє яке самі створюєте. Подумайте, у що зараз ви хочете вірити? Як хочете сприймати себе та своє життя? та на що схоже це почуття. Згадайте своє обмежувальне переконання, з яким ви вибрали працювати на початку цієї медитації. Згадайте яким було це переконання про себе та своє життя, яке ви хочете змінити? Чи хочете ви притримуватися його і надалі? Якщо ні, то прийміть рішення. Це рішення – твердий намір, щоб його енергія перевищила опір звичних програм мозку та тіла. І дозвольте своєму тілу відгукнутися на нову свідомість. Дозвольте своєму вибору стати яскравим переживанням. Це емоційне переживання перепише програми та змінить біологію. Нехай енергія, переживання змінить вашу біологію. Прийшов час дозволити втрутитися в своє життя в безкінечному полю можливостей. Прийшов час перейти в новий стан буття та дозволити своєму тілу відгукуватися. Новий спосіб думок та змінювати свою енергію, щоб свідомість втілилася в матерію. Нехай цей вибір несе з собою енергію, яка буде більше, ніж минуле. Та нехай ця думка стане внутрішнім переживанням. Запам'ятайте цю емоційну енергію, цей новий спосіб мислення та нові відчуття в тілі. Відчуйте наснагу, будьте натхненними. Нехай ваш вибір буде рішенням, яке ви запам'ятаєте. А зараз дайте своєму майбутньому спробувати на смак. Відчуйте його та дозвольте тілу відгукнутися на новий спосіб думок. На що схоже зараз нове почуття? як будете в новому стані жити, любити, вести себе, дозвольте нескінченним хвилям можливостей перетворюватися, Досвід вашого життя. Відкрити своє серце та повірте в цю можливість. Задумане появиться в майбутньому. Хвилі та можливості стануть частинами та реальністю. Духовне матеріалізується та енергія думки втілиться в матерії. І зараз Ця нова енергія створює нове переживання та воно знайде вас в новому майбутньому, поки ви живете своє життя із цієї нової енергії. Нехай ця енергія вибору перепише нейронні шаблони у вашому мозку. Та гене в тілі. Дозвольте своєму тілу підготуватися до нового майбутнього. Тепер відкоріть свою нову віру в полю свідомості яке завжди знає, як втілити ідею найкращим для вас шляхом, помножуючи можливості. Спробуйте емоційно передати тіло свою віру натхнення, мужність, цілеспрямованість, любов до життя, відчуття безмежності та нове буття. Відчуйте, що ваша енергія Вища матерія, вона змінює тіло та те, як ви себе почуваєте. Спробуйте відчути зцілення, свободу, віру в себе. Дав можливість. Відпустіть себе. Відчуйте єднання з новою долею. Влюбіть своє нове майбутнє в життя. Це ваше нове життя. Спробуйте наситити його своєю увагою. Так як де знаходиться ваша увага, там знаходиться енергія. Інвестуйте в своє майбутнє. Вірте у самого себе, відкрийте своє серце і дозвольте своєму тілу надихатися своїми внутрішніми переживаннями. Запам'ятайте свої переживання невідомим та те, як ви емоційно приймаєте, коли енергія втілюється у реальність. А зараз Відпуститися, дозвольте свідомості виконати цю задачу своїми шляхами. Світова свідомість потурбується про вас. Як далі ви хочете жити? Ким хочете бути після того, як відкриєте очі? А тепер покладіть ліву руку на серце та благословіть своє тіло, благословіть своє життя. Нехай воно стане втіленням вашої нової свідомості. Благословіть своє майбутнє, щоб воно не повторювало минуле. Благословіть своє минуле. Нехай воно повернеться мудрістю. Благословіть нещастя вашого життя. Нехай вони допоможуть побачити прихований сенс усього сущого. Благословіть свою душу, щоб вона пробудила вас та служила новим провідником. Благословіть свою природу, нехай вона надихає. Відчуйте її енергію, її свідомість це ваша свідомість. Відчуйте вдячність за своє життя без будь-яких умов. Прийміть майбутнє, яке ще не прийшло. Вдячність означає, що подія вже відбулася. Відкрийте своє серце та відчуйте прийняття. Бо вдячність це найвищий стан прийняття. Запам'ятайте це відчуття в собі. А зараз зробіть глибокий вдих і повний видих. Та поверніть свою свідомість, Своє тіло тут і зараз. Нове оточення та в зовсім новий час. І потім ви можете потягнутися та відкрити очі коли відчуєте готовність до нового майбутнього.